Ja som pripotaný, a ty si pripotaná? Ano, som priputaná. Ideme na to? Ideme na to? Wow! Oh, on! Oh. Dobre, nechcem nás... Lietač prá... Práva druháva? Ale udrží. Udrží? Mhm. Mm body stačia, že? Mhm. Mm Sedíš, alebo si v lufte? Sedím. Ja som v lúfte. Ja sedím. Ja mám momentálne momentálne 5-7 metrô vzduchu. Ja sedím, ja som si poriadne priťahol. Ja som sa nepriťahol, to je chyba. A to bežný človek neurobie. Keď sadneš, tak si v pohode. A teraz... Prečo, už viem, prečo, že som sa mala pripukávať. Tak, presne tak. A ať máš nejaký mobil, tak to, no. tak to v avte lieta, že? Mm. Pozor, môžeš ma teraz závrat. Tak, a aké máš to pocit? Pocity mám zaujímavé. Je to úplne výborná skúsenosť pre človeka, ktorý šoferuje. Honol si to predstaviť. Sačali tie tri body? No. Tri body stačili, ale musí byť pevne utiahnutý pás a človek sa tak musí držať a proste nehybať rukami, ale... Necháš si na budúce mobil na Pölmedovské? Nie, určite, žiadne veci v kabíne, len tak... Možné, s vodou. Lebo to zabíja proste to, keď vidie, keď som dole hlavou a nahodou proste teda všetko sa lieta po kabíne, je to neskutočne nebezpečné. A žalúdok v pohode? Žalúdok, no taký mierne kolotoč, ale... V tom asi strese to človek tak nerieši. Vedela si, do, o, o, do čoho ideš, takže Vedela dalo sa to. Vedela som, idem, ale ako, myslím si, že v stresovej situácii ten žalúdok je tá najposlednejšia vec. Uh, takže mohla by si to odporúčať? Uh, odporúčam určite simulátor na to, aby si človek uvedomil, ako, aké sú posledy.